strašně ráda trávím čas v přírodě. Spousta inspirace, nápadů a vynálezů je odrazem přírody a toho, co se v ní odehrává. V minulém videu jsme si představili, co je to kmitání. A dnes si vysvětlíme komplikovanější pohyb, kterým je vlnění. A proč se nacházíme u jezírka? Pokud totiž vhodíme na klidnou hladinu kámen, ta se jeho dopadem rozkmitá a z místa dopadu se začnou šířit kruhové vlny. Pokud se bavíme o vlnění hmotného prostředí, jedná se o vlnění mechanické. To se šíří v hmotném prostředí mezi částicemi, tedy třeba atomy, které se v něm nacházejí. Jednotlivé částice kmitají, přenáší energie na jiné částice a tím vzniká vlnění. K vlnění dochází v každém prostředí, kde se nacházejí částice, tedy na naší planetě téměř všude. Pokud bychom se přesunuli do vesmírného prostoru, kde se ve vákuu nenacházejí téměř žádné částice, k mechanickému vlnění zde docházet nebude. Vlna se šíří v důsledku nějakého rozruchu, například pokud vhodíme kámen do vody. Veškeré vlnění můžeme rozdělit na vlnění podelné a příčné. Podelné vlnění se šíří ve směru, kterým částice kmitají. Pokud vezmeme páku a posuneme ji dopředu, vidíme, jak se vlna pohybuje souběžně se směrem pružiny. Podelné vlnění je typické prozvuk bez ohledu na to, jakým prostředím se šíří. Druhým typem vlnění je vlnění příčné. Zatímco podelná vlna se šíří ve směru kmitání částic, příčné vlnění se pohybuje kolmo ke směru kmitání částic. Příkladem příčného vlnění může být například vlnění na provaze. Pokud provaz na jednom konci upevníme a z druhé strany rozvlníme, uvidíme, jak se na něm šíří příčná vlna. A nyní se nacházíme zpět u jezírka. Vlnění vody je skvělým příkladem mechanického vlnění. Ukazuje nám zejména to, jak se šíří příčná vlna na povrchu vodní plochy. Energie vlnění můžeme využít v náš prospěch. Například přílivové vlny mohou být využity pro výrobu energie. Ale o tom už se dozvíme více v našich dílech zabývajících se energetikou. Tak zase někdy na vlněnou. Mm-hmm. <laughs>